Skal ikke gå glipp av våre nye, interessante videoer? Bare husk å klikke på abonner og bild Vi legger ut nye videoer hver uke.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 Det er basketballseminarer for for lenker til nettbutikken vår hvor du kan kjøpe reservedeler.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 du slår på. Skriv i kommentarfeltet hvis videoen var nyttig. Følg oss på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene er